Тут ми бачимо, козак шаблею вбиває руського медведя, зетка. Тут ми бачимо орел в вигляді три зуба, роздирає руського двоголового непонятного чого. Тут нас мрія.